لترجمة traducción automática. مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت تزامن معه مناورات الشتاء الدافئ لنهاية الشهر كانون الثاني وبعد التهديد الإسرائيلي بقصف مطار بيروت إذا تم تهريب الأسلحة الإيرانية عبر مطار العاصمة اللبنانية لصالح المقاومة قد يطرح المرء التساؤل هل أن لبنان قادر بدوره على قصف مطار بن غوريون الإسرائيلي؟ لسنا بحاجة لانتظار تصريحا رسميا للرد على هذا السؤال سبق أن أعلنت المقاومة اللبنانية عن قدرتها على استهداف وهو إصابة أي نقطة في الدولة العبرية على كل مساحة فلسطين المحتلة وهو بفضل الصواريخ الدقيقة أو المسيرات الجوية مع أن حزب الله لا يعلن في العادة أن الترسانة الصاروخية والتسليحية التي لم يتم استخدامها بعد فإن تلميح كان واضحا للخبراء والمختصين وأتت بعض التقارير الاستخباراتية والادعاءات الإعلامية لتحدد هوية هذا الصاروخ وميزاته. إذا بحثنا في المنتوجات العسكرية الإيرانية أو السورية عن الصاروخ المؤهل لتلبية القدرة على الرد، فالجواب سيظهر ساطعاً وتلقائياً الفاتح 110 الإيراني وال أم 600 السوري. إذا تم الاستهداف مطاره بن غوريون بصاروخ فاتح 110 فسرعه الصاروخ البالغه 4 ماخ اي اكثر من 4770 كيلو في الساعه تتيح الضربه باقل من دقيقتين اذا انطلقه من جنوب لبنان ود ثلاثة دقائق في حال اطلاقه من البقاع او الشمال الفاتح 110 هو صاروخ أرض أرض يعمل بالوقود الصلب من إنتاج منظمة صناعات الطيران الإيرانية، طور هذا الصاروخ من صاروخ زلزال 2 من خلال إضافة نظام للتوجيه، بينما استهدفت الإصدارات اللاحقة من الصاروخ تعديل عدد من الجوانب الأخرى وكذلك تحسين المدى والحمولة، صنع شبيه لهذا الصاروخ في سوريا حيث سمي هناك باسم صاروخ أم 600 وقد استخدم من قبل الدولة السورية والمساندين من القوات الإيرانية التي تدعمه خلال الحرب الأهلية السورية بعد حرب الخليج الأولى اكتشفت إيران أنها في حاجة إلى صاروخ دقيق قصير المدى لأن صواريخها زلزال واحد ونازعات كانت صواريخ غير موجهة وبالتالي فهي غير دقيقة للغاية بناء على ذلك اشترى طهران 200 صاروخ من طراز اس 75 دفينا قصير المدى من الصين في عام 1989 لم ترضي هذه الصواريخ الايرانيين بسبب ضعف مداها وهيكلها الضخم فطلبت من شركه شهيد باقري للصناعات تصميم وانتاج صاروخ موجه قصير المدى بدأ التطوير في عام 1995 وقررت تطوير صاروخ جديد بناءً على صاروخ سلسلة اثنان كما أفادت بعض التقارير أن سوريا قد انضمت أيضاً إلى البرنامج وأصدرت نسختها المسمى ام 600، بحلول عام 2006 اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الصين للعلوم والتقنيات الجو الفضائية بلعب دورا رياديا في تطوير صواريخ فاتح 110 مؤكده في الوقت ذاته بان ايران لم يكن لديها خبره سابقه بالصواريخ البالستيه التي تعمل بالوقود الصلب، اجرت طهران اولى تجاربها على هذا الصاروخ في عام 2002 وهو نجحت في ذلك قبل ان تعلن الجهات المسؤوله عن بدء انتاجه رسميا. اختبر الجيل الأول من هذه الصواريخ في أيلول سبتمبر 2002، ثم بدأ تطويرها بعد وقت قصير وإنتاجها بكميات كبيرة. كان النطاق الأولي للصاروخ يبلغ حوالي 200 كم أي 120 ميل. وبحلول أيلول سبتمبر 2004 أعلنت طهران عن الجيل الثاني من الصاروخ والذي قالت إن مداه يبلغ 250 كيلومترا أي ما يعادل 160 ميلا وكشف النقاب عن الجيل الثالث من الصاروخ عام 2010 حيث أصبح مداه 300 كيلومترا أي 190 ميلا صرح وزير الدفاع الإيراني حينها أحمد وحيدي بالقول إن دقة ومدى وزمن ردة الفعل في تحسن كما تحدث عن قدرة التخزين مثل هذه الصواريخ في مناطق مختلفة من البلاد بعد ذلك مباشرة قدم التلفزيون الإيراني لقطات من الاختبار وتأثيره سلمت الصواريخ فيما بعد إلى الحرس الثوري بينما صدر الجيل الرابع عام 2012 وركز هذا الجيل على تحسين دقة الصاروخ وكما هي العادة عند المصممين الإيرانيين فقد تم تطوير نسخا مشتقة ومعدلة من هذا الصاروخ ومنها صاروخ M600 اعتبارا من عام 2008 بدأت سوريا في تطوير صاروخ ام 600 الذي يعتمد بالأساس على الجيل الثاني من صاروخ فاتح 110، ادعت الصحافة الإسرائيلية في عام 2010 أن سوريا أعطت مئات الصواريخ من طراز ام 600 لحزب الله الصواريخ البالستية المضادة للسفن. كشفت ايران في عام 2011 عن صاروخ باليستي مضاد للسفن سمته صاروخ خليج فارس وهو صاروخ مطور عن صاروخ فاتح 110 ويصل مداه ايضا الى 300 كيلومتر اي 190 ميلا كما هو الحال مع الاصدار الثالث من صاروخ فاتح نشرت ايران في عام 2017 صورا وفيديوهات لتجربه اطلاق صاروخ هرمز اثنان الذي قالت انه قد اصاب الهدف على بعد 250 كيلومترا اي 160 ميلا فيما وصفت وسائل الاعلام المحليه صاروخ هرمز اثنان بانه صاروخ باليستي مضاد للسفن وصاروخ مضاد للاشعاع الراداري صاروخ ذو الفقار يعد ذو الفقار صاروخا باليستيا يعتقد أنه مطورا عن صاروخ فاتح 110 وهو أول صاروخ باليستي تستخدمه إيران علنا في نزاع خارجي بخلاف الأعضاء الآخرين في عائلة فاتح والتي غالبا ما توصف بأنها صواريخ شبه باليستية فإن ذو الفقار يسير في مسار الصواريخ الباليستية ويصل مداه إلى 700 كيلومتر أي 430 ميل وقد استعمل فعلا في هجوم دير الزور الصاروخي عام 2017 ومع ذلك فقد أثيرت شكوكا حول دقة الصاروخ الحقيقية وقيل إن دقته منخفضة إلى حد ما يعتقد ان ذو الفقار وربما افراد اخرين من عائله فاتح 110 يستخدمون انظمه الملاحه عبر الاقمار الصناعيه لتحسين الدقه فاتح مبين كشفت ايران في عام 2018 عن صواريخ فاتح مبين وهي مجموعه صواريخ مطوره عن صاروخ فاتح 110 وفقا لوزير الدفاع الايراني امير حاتمي يمكن اعادة تجهيز هذا الصاروخ بأفراد من عائلة فاتح أو ذو الفقار، يعتقد أن صاروخ فاتح مبين يعتمد على التصوير بالأشعة تحت الحمراء في عملية التوجيه. التاريخ التشغيلي اعتبارا من عام 2017 قالت بعض المصادر إن إيران لديها أقل من 100 قاذفة لجميع أنواع صواريخ فاتح 110 قالت إسرائيل في الثالث والخامس من أيار مايو 2013 إنها أصابت شحنة أسلحة كانت تضم صواريخ من نوع فاتح 110 كانت متجهة إلى حزب الله وقالت إسرائيل إنها لن تتسامح مع وقوع أسلحة تغير اللعبة في أيدي حزب الله بحلول 18 أيار مايو من نفس العام زعمت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش السوري قد وجه مجموعة من الصواريخ تشرين وهي النسخة السورية من طراز صواريخ فاتح 110 الإيرانية باتجاه تل أبيب وفقا لصور أقمار الاستطلاع بحيث يعتقد أن هذه الصواريخ قد تستخدم كرادع ضد الغارات الجوية الإسرائيلية الأخرى على الأهداف السورية وفقا لمسؤولين عسكريين أمريكيين لم تكشف هويتهم فقد أطلقت الحكومة السورية صاروخين من فاتح 110 على الأقل في أواخر كانون الأول ديسمبر 2012 ويبدو أن إطلاق هذه الصواريخ كانت في محاولةٍ لاستهداف فصائل المعارضة السورية بدقةٍ أكبر. في أواخر تشرين الثاني نوفمبر 2014 أكدت مصادر إيرانية ولبنانية أن حزب الله قد تلقى صواريخ باليستية إيرانية من طراز فاتح 110 وضمها لترسانة صواريخه. على اعتبار أن مدى تلك الصواريخ يتراوح بين 250 و350 كيلومترا اي 160 و220 ميلا فهذا يعني انها قادره في حال ما اطلقت من لبنان على اصابه اي اهداف في اي مكان في اسرائيل حتى النقب الشمالي لقد اعتبرت اسرائيل تسليم مثل هذه الصواريخ مبررا للرد الوقائي حيث بدأت في مهاجمة شحنات الصواريخ وقوافل النقل ومواقع التخزين في سوريا ولبنان لمنع حزب الله من الحصول على هذه الأنواع وأنواع أخرى من الصواريخ هذا بحسب الادعاء الصهيوني وهي لم تعد تتجرأ على قصف لبنان أو حتى على اختراق حدوده منذ سنوات وفيما يخص المواصفات فيبلغ وزن الصاروخ ثلاثه الاف واربعمائه كيلوغراما الطول ما يقارب تسعه امتار ويبلغ قطر الصاروخ 61 وستون سنتيمترا وزن الراس الحربي اكثر من خمسمائه كيلوغراما وتبلغ دقه الاصابه اقل من عشره امتار كدائره هامش الخطا